أنت سارق الدنيا كلها حرامي بايق الدنيا قائم بالدخل كله ورايح للعمرة السيد الشيخ الدكتور المدير عام الأستاذ ابن الشيخ ابن فلان ابن فلان القاعد هناك على ذلك المنصب رايح للعمرة وكيابا هاي مو عمره هاي مو عمره هاي حمره هاي تضحك على روحك إلا باكر تروح بسرعة تروح ورايح وين وهو قاتل الدنيا وناهب الدنيا ورايح فلان وين راح وراح للحج صاير حجي آه يا حتى يريدها عند الله سبحانه وتعالى تقبل هذه الحجه هذه مو حجه هذه عجه والله هاي عجه هاي ولذلك الله, الله لا تنطلي عليه الله لا تنطلي عليه هذه ارجعوا الى الله سبحانه وتعالى الرجوع الى الله